В момента е на най-обикновен да. гайковерт с максимална скорост. Може да избираме скорост. А примерно пак ли е запазва така на първа? Е най-силно. И на там вече е нормално или обратно? Приявам четвърта мото. Приобратно въртен или какво? Примамчетвърта или най-силно? Четвърта е най-силно. Е най е най сега даже е по-бързо. А в момента на каква скорост се била? На автоматик мод Auto. На автоматичен. Auto. Това където е първоначално тръгла. Uh -huh. Другия вариант е, ако го сложа тука то ще тръгне сега с максимална скорост. Ще не е е такъв, защото е пално. Без четкофе. 17 лота. 18 лота. Това е еквивалента на 148 с една съща. Малко е помощта. Има 4 мода, 148 има 3 мода, на... за скоростта. скоростта да. значи Остават те и 3 мода при 148, този има T, 4 и автоматик мода. А следващото модел имаш ли на този 181? това е, е най-новото нещо. Това е най-новото, 175 Нм помощност, примерно, примерно аз даже с него без проблем вкарвам доста по-долго иначе в на, на 20-22 см зависимост от древесинята, зависимост от резбата зависимост от много фактори обаче принципу, се спряма с повече Виж да? Вижте кой се само сега сега, принципно, за тези не би имало проблеми малко. За тази големина. Да, да се.